Так, доброго дня. Чи можна клеїти мінвату на ляпухи якщо стіна досить рівна перепад до 1 сантиметру? Теоретично, так, Маріан, а практично ну, це, це погано. Я зараз вам розповім, чому ви можете це перевірити, зробивши теплотехнічний розрахунок. Ось, дивіться. Значить, коли. На, на ринок от на ринок України будівельний спочатку зайшов зашу, екструдований пінополістирол фірма бас і у, у них спочатку було обов'язково штукатурення стіни і потім на гребенку клеїться сам утеплювач ось але з, вслід за ними е, зашла мінеральна мин, вата і так як ППС вже завоював частину ринку їм потрібно було його вибити і вони сказали так. ЕППС – це екструдований пінопласт. Він непроникний, Його обов'язково треба стіни штукатурити. І вони праві. І вони праві. Обов'язково треба штукатурити. під пінопласти фасад обов'язково. А от в нас мінеральна вата. Вона має гарну-гарну паропроникність. Їй ця штукатурка нафіг не нужна. Тому що все одно це повітря 95% повітря. Ну, то, то є там цей воздушний прошарок чи нема то можна все це ляпити на ляпухи, ось і все це буде працювати і ось так от вони завоювали цей ринок але потім виявилось, що коли ви будете клеїти на ляпухи то мінеральна вата вона буде мати нерівності тобто вона буде десь між цими ляпухами провалюватися тобто вона має ось, ось таку хрінь і виходить, що коли сонечко десь так найсказі світить, то стіни просто пипець, вони як мазанка виглядають. Тут навіть пінопласт коли поклюють, видно, а мін це взагалі був жах. І ось виходить так, що коли фасадчики починають працювати, вони ж як працюють? Клей, щоб його нанести, треба прижати розумієте а як його можна прижати якщо воно пружинить воно пружне тобто він надавлює а воно назад віддавлює розумієте і виходить так що коли між ляпухами поч... мінвата на ляпухах і починають наносити цей шар штукатурний його починають вирівнювати, тому що коли воно криве, то зауваження, і, ну, навіть коли сонце з боку не світить, але все одно воно криве, воно на око криве, розумієте? Там, кожен кут він кривий, кожне примикання воно криве. І фасадчики починають це вирівнювати. От чому вони не люблять цю мінвату? Мало того, що вона колиться, так їй ще вирівняти це треба, це жах. Тому що якщо ви будете наносити дуже товстий шар, він буде схватуватися, висихати, провалювати, зменшуватися в об'ємі. Якщо ви наносите тонкий шар, то коли будете вирівнювати, трошки сильніше жмете, і він ламається. Ось, і от вони починають слою за слоєм це вирівнювати. І в них виходить, що мінімум ось ця товщина штукатурки, шпакльовки, там 5 мм, а десь вона може бути і 15 мм. взагалі-то. Ось, і виходить так, що в середньому 10, отак один із вас гроші візьмуть. Але якщо ви зробите розрахунок теплоопіру цієї стіни, і звернете увагу на зволоження мінеральної вати, то ви побачите, що зона конденсації знаходиться ось тут. І коли у вас шар штукатурки більше 10 мм, то йде переволоження. Тобто, навіть влітку ця стіна не висихає. Іде так зване порушення паропроникності шарів. Тобто, шар – це не тільки паропроникність матеріалу, це ще його товщина. І чим товше, тим гірше буде пропускати пар. І ось виходить, що виробники МінВАТ вони знають про це. Тому, якщо ви поглянете, то побачите, що мінеральні ВАТи під технологію мокрого фасаду мають більшу щільність вони мають більше клею це для того щоб коли оця мінвата зволожена почне тут замерзати буде мікроразрив тобто волокна рвуться рвуться і рік за ріком потрошку потрошку йде надрив і через декілька років оця вся штукатурка вона може пластами відпадати. Тим паче, коли ви на неї поглянете, змочите водичкою і побачите, що ця шпаклівка має отакі ось трі тріщини. Тобто це воздухопроницяємось погано. Чим більше цих тріщин, тим гірше тримає тепло ця стіна. Вона продувається тупо вітром. Тому виходить так, що для того, щоб зменшити цей ефект, а ви чи не хочете ви чи не хочете але вам потрібно стіну штукатурити розумієте тобто якщо пінопласт під пінопласт ви штукатурите щоб кле клеїти його під гребінку щоб не було ось тут не дай Боже пустоти де може волоха е збиратися так то мінвату треба штукатурити щоб зменшити фінішний слой шпаклювання щоб ви його не привищили, не привищили більше, ніж там, 5 міліметрів. Потім, тому що потім буде ще декоративна штукатурка. Це ще декілька міліметрів. Розумієте? І ось тому для мінвати використовується зараз силікат сіліконової декоративної штукатурки для того, щоб була максимальна паропроникність. Навіть на основі цементу зараз не бажано брати під мінеральну вату. Зрозуміла історія. Тобто, Процес один, але призначення різні. Пінопласт для того, щоб не було пустоти, під мінеральну вату, щоб зменшити фінішний шар оздоблення і не порушувати нормативи ДБН по парапромитності шарів. Не забувайте ставити лайки, ось і писати коментарі.